Salutare, oameni faini și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Sunt Daniela Nistor, sunt fotograf și filmmaker, locuiesc în Oradea, iar astăzi vreau să vă iau cu mine ca să vedeți ce face un om la reparații, încălțăminte și marochinerie. Hai să mergem! 5-5 lei, rămas cu clientul cu ea pe o stradă. Oricum, în perechele încălțămintii, dar trebuie să țină măcar un sezon. nici măcar un sezon nu ține. Bună ziua! Bună ziua spune Alte tălbi, 50 de lei. zi bună! La revedere! Cosmin Tăuțan și referat încă să mea, Și da. maro ginerie. Hm? putea să spun toate cu oamenii Pot să spun că tot, indiferent de meserie. Meseria mea de banciz de sculer matrițar, și mi-au foarte, foarte mult. Dar cu democrația asta noastră originală, așa ceva nu prea mai e. atunci m am reprofilat profilat. cu 95 96 de ani Doamnele și domnișoarele tot timpul veneau că li se stricau pe vremea să foloseau flecurile de metal și veneau să le faci la lăcătuși, la sculeri să le facă flecuri de metal și am zis că dacă tot sunt desfințat, hai să facă bani și așa am și am făcut așa ceva pe bani pentru femeile sunt mai cochete și au multe perechi de încălțăminte mm. ca bărbații. Mai multe genți, rar bărbați care vină cu o geantă. Și aia dacă vine e de asta micuțul acte și cam atât. Femeile au, două, trei genți. În general, marea majoritate vârstă mijlocie. 40 de ani. Tinerii, în general, cu minte sport. Ma, dacă nu o să mai vină, asta e, ne schimbăm jocul ah, praf! Mi-e Asta mi-am ales, trebuie să joc, nu? Eu fost când nu fost de lucru, spre exemplu. Sau sunt clienți care rău intenționați. Și atunci, nu, cu mea e dificil. Că în restul se lucrează cu garanție, dacă nu-i bine, se reface, se dă bani înapoi, indiferent. Nu-i convenabil, dar asta e. Da. Vă rog să mi-o faceți cumva, că prietena mi-a venit din Italia și si a dus numai cismele astea ea iau un blancisme tot timpul. Dacă vreți de calitate, da. Trebuie să-i pun cât intră mașina ca mașina, O vi puscă aici. Da din afară. Pentru că nu mai are și așa cum. Păi, va duceți și pe aia și vă va Și vo-a atunci 20 de lei. Dacă nu, v o costa acolo un pic, vă va costa 5 lei, dar nu o sa va ține. Stați și Sunați și vedeți. Nu -am, am ce să fac. Este imitație și este foarte slabă. Deci nu este piele? Nu, este imitație. Pune o bucată de asa frumos, e, ca și cum ar fi și Un lui. ornament! Vezi cum se face. și astazi mi le terminam, da? Nu este dupa masă. A, dar nu are cu ce umbla. Dar... Asta este, da. mai mult, numai să. Deci, doamne, cu... nu pot, ce aici. Dar nu, nu are cu ce umbla, de domnul. Deci dacă vreți să o lasati, dacă nu, pe mâine. nu. Pe mâine după masă, Ce mai repede. Și deja de iau azi. lucru pe vineri, -are. nu am. are deloc uh, cu ce să-i da, Eu trebuie să îl fac, deja spun că vi l fac și nu ajung să-i fac. Nu i am zis lui domnul, că plătim dublu, dar nu poate, n are nu timp. Azi, domnul, că vă le nu pot, doamne, deci nu, nu insistați că azi, nu, nu, nu, nu, nu pot, nu pot. Nu cred că mi-or onorez nici comenzile pe ziua de azi, ce să fac, dacă mai eu și pe mâine am pus. Asta, doamnă asta a fost rezonabilă. Asta nu a fost imposibil, da, am avut. Am avut și, din păcate, oameni cu, cu școli, medici. Prin spre exemplu, vă zic că am furat de ornamente. Că el a avut ornamente și pe față și pe dos. Am zis că este unicat. Nu este pe dos ornamente nu mă pe față. Și am desfăcut din nou geanta să-i arăt că nu există găuri. Unde erau ornamentele, erau decupate. locul de ornament, altfel nu le pot spune. Unde nu erau ornamente, era întreg. Degeaba, chiar. eu îmi scăpiem poliția și să, să discute cu poliția. Păi frică o plecat de aici, am sunat la unul nu, nu, uite, am unul care pe când am văzut că chiar sunt la poliția, o plecat. Da. Sunt foarte multe persoane care vin, fără da. bun, nu știu ce le trebuie, dăm aneveste, nu? eu și nu să știu ce Eu de unde să-ți cunosc, nu-ți tu ce ai în casă, dar eu să-ți Merge fiind că atunci făceam doar 5-6 operațiuni și acum fac orice. Deci nu se poate compara totuși 26 de ani de experiență. Merge mai bine. Atunci făceam, cum zic, câteva operații. atunci nu făceam proiectare, nu făceam cercetare, nu făceam nimic, mă fac orice. Inclusiv pentru oameni cu dizabilități. Cam orice vine. Asta e bine când cum. Că dacă ai vine un om cu handicap la picioare și trebuie sa stai după el, bietul de el, bunele sa-i gândești. e greu, e mult de lucru. Exemplu, uita aici. Asta l-am făcut amuz vreo 2-3 ani și a fost încă o dată atata din cauza vârstei, înălțimei e bună. A, a fost bună, O trei să taui jumătate din el, că nu mai poate umbla, că e mai greu, deși aici ai folosit un material ușor, microporos, dar omul nu mai poate, în nu mai poate, efectiv. Și ca să mai umble, sunt tot felul de persoane cu tot felul de probleme și atunci încerci să le rezolvi cumva. Bine, acum sunt anumite lucruri care merg mai repede. Și atunci alea, nu, evident, că le-ați preferate fiindcă sunt no, determinat, nu stai, cu, e neplăcut să vină omul și să nu fie gata. Fabrici, în general, depozite, deci nu ai de unde să le iei decât, de exemplu, talpa de piele, o pumpa de la Italien, de la Damor. Alte, nu Majoritatea clienților sunt femei uhum. și majoritatea lucrului care intră e de damă. Aici sunt cam multe variabile, de exemplu avem producătorii noști, domnul Pimi Candy, domnul Popa, uhum. lângă Vrere. Da, mă și probabil că luând, eu iau un balot de piele care e 10-12 milioane, mi-e de lei și nu pot să negociez cu a merg si ei un balon. Ei care probabil ca no, iau 10 baloti, de un fel, 10 de alti, sunt deja de altceva. Pe mie, mie, îmi pare bine ca mă lasă să intru un depozit. Ca sunt depozit unde spune că pentru atata nu mă primești. Cam 24 de ore de pe zi pe alta îi fac, acum nu pot, trebuie sa fac la 2 zile, ca nu. Am uitat foarte mult de lucru, nu am uitat asa un E una tradițională de dans, ăsta e de bărbații. Ghetuța tradițională. Sunt drăguț. Asta se folosesc la dansurile populare. Astea-l... Pereche de cizme lucrez 10 ore pe ea. Pereche de astea de ghetuță e cam 8 ore. Un pantof, ceagă, 6 ore. Deci nu pot face mai mult de una pe zi. Dar dacă am de lucru, prefer să nici nu ide. Să nu se udă fetele, Așa le-am făcut. Ele ca niște opinci, dar facute așa un pic de stil de pantof, să nu le întreabă. Bine, cu si-au rapid de lână, albi, frumos, costumele naționale. Familie, pieten, țară, tot. Cunosc destui oameni cu bani care nu m-au bani Și astăzi vrea cineva să iau pereche de mici care nu erau al lor. Dar eu susținem mult și tare că nu. Și când și-o dat seama că nu-i, și-o ceru scuze. Nu -a fost o problemă, dar... Asta vreau că ia meu. Și nu. Că seamănă sau... Sunt chiar identice. Am avut da. și eu aici versace de 1800 de euro ce sau. Dietuța, nu stiu, are ce firmă fost. Tot așa, în jur de 2000 de euro, mâncată de catel. Nu deci, stiu, venim cu ea, mâncată de catel și o trebuie să o I-am schimbat un panou frumos și nu s-a mai văzut. Un câțiva ani am făcut-o într-o mireasa. Un pantof de mireasă. Care trebuia să fie din Turcia. Probabil că nu cine de zice nu știe că n-am avut-o. cine o trei să o cumpere din Turcia, a uitat. A venit cu poza, ca ce vrea mireasa. Și am lucrat după poza. Și am găsit ce o trebuia să găsim. Aia a fost ideea de bază. Nu, nu, nu stiu cum să termina povestea, dar a fost încântată persoana care o a dus. A, ce fain noi. Exact ca și eu la din magazin. Vini acum, că nu poți să-l copiezi, ci să te inspiri. Da, și așa, așa, așa, nu știu cine a făcut, nu știu că... Ce și cum. Haideți! Bună ziua! Bună ziua! Vind la dumneavoastră cu o problemă, acum Am o geantă aici, de piele. Eu, acum, ce aș putea să vă fac, vă fac rău. Adică să vă găuresc asta și da, să o cost. Nu dar... că nu merită. Nu că nu merită, nu o să mai meargă magnetul. Nu se poate nu să se lipească cu ceva, dar o să țină până de două. Deci dacă noastră vreți ca eu să bag acolo nasul, să nu aveți ce face cu banii, eu o fac, da? Așa numai să mă apuc eu să lucru, că zic că nu știu ce, ce voi face eu, și păstă o săptămână rezultatul e același. Păi, nu mulțumesc vreodată, păi păi La revedere. păi revedere. Nu, sunt nu. Cât e nou și nu-i folosit, stă el într-un fel, după ce se folosește, mai apare aici colo, cu ce mici imperfecțiuni. Dar sunt la care mai bine la așa că, oricum, cerul ăsta avea să-i schimb o bucată de piele și rezultatul era același. Se scumpere încălțăminte românești, care sunt mult mai de calitate, plus că ajută economia românească. Din păcate, mult se uită drumul după firmă și multe nu de firma, ci, așa zisele, fake-uri. Sunt producătorii ăștia Malerbo, de la Suceava și ei la fel, au un magazin pe centru, pe Republicii. Îți asigură garanție, îți asigură extra-garanție, post-garanție. Deci dacă mergi cu cu de exemplu, cu talpa ruptă după trei ani și mai au încă în stoc tăl, schimbă. Bine, contracurs. Da, nu știu ce fabrică mai face așa ceva. Sper că v-am inspirat cu episodul de astăzi iar dacă v-a plăcut, puteți să dați click pe următoarele, pentru că am un playlist plin cu oameni fain și joburi interesante din România. Buna ziua! Sper că te placi episodul cu Daniela. I should take it back to the shop. Yeah, man. Aha, I got it. I had a spike on my shoe. Sometimes don't, in, in don't need shoe. repairing, really.